доброго вечора доброго щиро дякую за вашу роботу питання монолітна залізобетонна технологія чи є якісь чинники що впливають на висоту одночасної заливки крім міцності опалубки е, так майстерність <бітончиком> це, це, це писець як важливо ви навіть собі не уявляєте що це найважливіше навіть ніж міцність тієї опалубки дійсно чим вища опалубка тим більше гідроволючне навантаження на цю опалубку тиск більше і, і плюс коли треба вібрувати то опалубка може розлітатися або її може видавити бетоном тому все ж таки я на перше місце поставив би досвід бетончика тобто, як він ну, якщо нема проєкту по встановленню опалубки як, як він дамо який він має досвід як він уявляє роботу конструкцій ось тому це обов'язково байка з мого життя десь в 90 в 91 році я працював на залізобетонному полігоні мостоотряд мостострой 103. Це лівий бі, берег Дніпра. Ось і так, як я займався, був працював там бетончиком, то ми робили цю опалу, цю опалубку. І ось, наприклад, ми заливали опалубку, котра Ой, Господи, вибачте мала ось таку форму це був стакан для опори мостового переходу ось тобто ми його заармували поклали арматуру тут то тобто все як положено і десь початок 5 5 а ми працювали до п'ятої ми почали сюди заливати бетон. Ну І ми хлопці молоді, а з нами були і більш досвідчені. І от ми починаємо заливати ось все це, і вони кажуть, цю опалубку підійме. Чому її підійме? Тому що тиск на опалубку йде ось сюди. І ви вже бачите, коли наклонна поверхня, то може підняти. І кажуть, її підійме, давайте ми її додатково намонтажимо блоками FBS і ми зверху е, поклали ці блоки ось так ось е, стаканчик щоб ви розуміли, мав об'єм десь так літрів ну метрів так 12 кубичних і десь на початку шостого, коли ми вже закінчували бетонувати е, бригадір каже ну Сашко бери вибратор і давай значить провібруй трошки ще цей бетон і будемо закривати пропарочну камеру ось я виладжу починаю вібрувати, і ця палубка і е, починає один край підіймати ці блоки падають і вона вся підіймається і весь цей бетон розтікся Ну коротше десь так о 12 ночі ми додому нас повесло це був жах тобто навіть коли є дуже великий досвід все одно бетон Ну він може лихо наробити тому все ж таки на перше місце це досвід на друге місце це щоб був проект тобто якщо відповідальний конструкція наприклад колони, стіни висотою етаж чи більше краще щоб був вже проект опалубки тобто він являється частиною проекта производства робот це російською проект виконування робіт здається ось так тобто там вже вся ця опалубка є якої товщини доска який кріпіж з яким шагом цей кріпіж і так далі тому подібне. а на третьому місці це вже міцність опалубки тому що чим вона жорстче чим вона міцніше тим менше буде крепежей тим менше буде трудоємкість по збиранню цієї опалубки тобто я би все ж таки поставив ось так